При встановленні вхідних дверей у старі приватні будинки як краще гідралізувати сталевий поріг від вологі землі фундаменту. А там е, Антей, е, я, на жаль, повинен вам сказати, що в нас є вже відео на цьому каналі, де я показував узіл спирання входної двери. двері. Е, Нема там немає коли цей вузол робиться правильно там немає потреби якось його додатково гідроізолювати давайте я прорисую принципово так щоб ви це побачили е, є дуже різний підход до встановлення вхідних двер, дверей але я намалюю так як я вважаю повинно бути Значить, е, це наш поріг він має ось тут таке закруглення трошки тому в наших проектах я прошу щоб на це наші проектувальники звертали увагу що підлога вона підходить десь 2 міліметри до верху порогу ці 2 міліметри нам потрібно для того щоб коли ми будемо з вами підрізати плітку так, тут герметиком загерметизувати, аккуратненько полиуретановым герметиком загерметизувати. Ось тут у нас э, залишится поліетилен. полиэтилен, демпферная ну, лента. Тут будет армующая стяжка. Под стяжкой идет утеплювач. Под утеплювачем идет Гідропараізоляція, котра стикується з гідроізоляцією під стіною. Бачите? Де ми відсикаємо? Це наш фундамент. Це один із варіантів монтажа дверей. І ось сюди, під ці двері, зараз ми встановлюємо дуже щільний пінопласт. Я не буду казати марки, ви марки обирайте, будь ласка, самі. Але ось тут встановлюється теплий підстановочний профіль, можна придбати, він зараз є навіть в супермаркетах будівельних, або вибрати якогось там виробника і зразу великим шматком придбати, вони є великими профілями продаються. Але ви сюди підкладаєте щільний пінопласт, його щільність 150-220 кг на метр кубичний. Зрозуміло? Тобто вибирайте цей матеріал і на, на, на неї вже встановлюються самі двері. Мені іноді кажуть, навіщо щільний пінопласт, коли можна поставити звичайний екструдований? Ні, не можна. Тому що коли встановлюється вікно або двері, вони виставляються клінушками. А клінушки, вони створюють точкове навантаження. І ось щільний пінопласт або пінаскло щільне піноскло, тому що воно зараз теж різне буває, щільне піноскло воно витримує оце точечне навантаження розумієте, тобто ви клінями виставляєте двері і можете виставляти, а якщо це екструдований пінополісіров воно в нього вдавлюється і все, і ви не можете нормально виставити вам не обов'язково ставити цей профіль повністю тобто якщо ми подивимося з вами на фасад оце наприклад наш, е наша коробка дверей да ви можете оцей один поставив пінопласт поставити точково наприклад тут тут тут в нього достатньо міцності це витримати ви зекономите гроші тому що це дорогий матеріал ось а ось тут вже покласти екструдований пінополістирол так так можна зробити тому що от тут вам потрібно щоб порох не продавлювався в центрі. А ось тут вам потрібно, тому що тут будуть дверні петлі і буде навантаження йти, коли двері відкриваються, вони створюють оцей момент згибаючий і ось тут будуть стояти теж кліня. Так само. Тобто ось так можна зробити. Зрозуміло? Ось. А повністю прибрати, ну, на жаль, ні, тому що ППС не дуже для цього підходить. Ось тому замість цеглин, як зараз підкладають деякі монтажники, використовуйте щільний пінопласт. А гідроізоляція вона ось, вона йде. Бачите, де вона йде? Ось вона ось тут, вот вона. І вона стикується з вертикальною гідроізоляцією фундаменту. Все. Це принципове рішення зрозуміло це принципово наприклад якщо ви у вас іде утеплення може бути ось так наприклад можна десь на половину коробки ось фундамент закінчується і ось тут йде утеплення вашого фундаменту бачите все одно цей щільний пінопласт він витримує і от сьогодні ми з Галиною вона мене знову питала про цей теж вузол Ось, і я, і ось там такий був варіант. Якщо лінія фундаменту йде ось по цій лінії, тоді оцей елемент робиться як зуб, як виступаючий залізобетонний елемент тільки там, де двері. Тобто, якщо двері, наприклад, встановлюються не в чверть, а внахльост до фасаду коли ви утеплюєте фасади, і внахльост ставити двері то тоді можна зробити коли робите фундамент зробити такий локальний виступ з бетону на котро будуть потім ставати ці двері от про це відео вже є на каналі це я показував на і креслення показував і фото показував і навіть в инстаграмі є відео на цю тематику так принципово зрозуміло так Стейки с конструкцией. Господи, что же я так постоянно забываю это слово. Дякую, Сергей.